Всем дорогие друзі, з вами я, Proden Boss, и сегодня я покажу, як зробити геймпас Для начала перейдите по здоровью. Для початку перейдіть по ссылку в описании. Далі, выбирайте файл, потом берете файл. Потом берете камеру. І фоткайте все, що захочете. Я, наприклад, сфоткаю. Тепер нажимаємо на галочку, чекаємо. Далі вводимо любову назву. І теж тут саме. Потім нажимаємо плів. Далі на нас загрузочка. І да, це будемо робити в Game Pass Plus на телефоні. Потім, нажимаємо сюди, профіль. Все, тепер, тут у нас він загрузився. Нажимаємо, да, це він, да. Нажимаємо на це, Configuration. Далі, чекаємо. Нам, якщо хочете, можете змінити назву або фотку. Ну, Але нам це не цікаво. Нажимаем на Sales. Потом сюди. І вибираємо любую цифру. Хотя я не хочу, щоб мій геймпас коштував 30. Я ввожу. Я ввожу 30. Да. Потом нажимаємо save і готово. Щоб перевірити це не обман, нам потрібно зайти в Roblox. Після того, як зайшли в Roblox, переходимо в Paid Donate. І чекаємо, поки загорзиться. Paid Donate Juniors. Все чудо, заходимо. Це сервер. Цікава картинка в пейзу донату. Чат ми закриваємо. О, подарочок мені дали. Де спадні. Подарочок безплатно дали. Так, закрити. Підгружилась. Тепер біжемо на ліву стійку. Забираємо. підгружується. Ось, бачите? У мене просто чуть не підгрузилось. Ось. Тепер, бачите, у нас 30. І це без скам. У мене просто не підгрузилось. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарі, сподобалось відео чи ні. І всім пока!